У чотирьох селах Копистинського старостата, розповідає староста Лілія Панчук, залишається зимувати 92 переселенці. Майже всі – в старих будинках, в яких кількадесят років ніхто не жив. Просто люди дали користуватися безоплатно. Просто відкрили двері, надали посуд, надали всі необхідні речі.